رشوها ورد وياسمين سموا وصلوا عالنبي يوم اقبلت عين فضي أم الجمال اليوسفي مريم بنت الطيبة مريم هلا بك يا هلا يا الفاركة بين الملا متصدرة زين وحلا كمك رب العالمين امشي بهونك يا الغزال تفخري زين ودلى يا سيدة يا دره الزينه تميل